والقوافي من حمية. وبيوته جزالي والقوافي من سطر راس وحمية في فرح منه على المجاد عالي كاسب الطارات زي زمر حمية يومي نادر قبيلي يا راسي مالي مرحبا بك يا سمو واليعربية إيش مخي والقدر عالي يومي نادر انت قمره معتليه اطرفي بالزين كلام الخصال يوم نادر والوصايف معتلية والغنج والمرح كله والتلالي والملامح يا ما شاء الله يوسفيه فارقه بالزين يا بنت الرجال زاهية فالحسن يا مستوية يا نحيل العود يا خصرك الزمروك فوق مرتوية ما تركتي للعوادل اي مجالي يغدوك فود العوادل مين كويه في فرح من هو على الامجاد عالي كاسب الطارات زي زمر حميه ارحبوا يا كل غالي الكل غالي شرفوا يا اهل السمو والمقديرية مرحبا يا ضيوفك الساب المعالي نادر السيزومي في الوقف العصيه سيف مجرب بساحه النزال قد حرى اعداء ايهاب المنيه لحزم المبهود شيال الثقالي فزعته تسوي لها دوله قويه والختام يلا الله عسى رمل الجلالي بارك افراحه وايامه هنيه والختام يلا يا رب بارك فرحة وأي مهنية احتم الميكافي وبيوته جزالي والقوافي من سطر راسه وحمية في فرح منه على لمجاد عالي كاسب الطارات زي زمن حمية نادر قبيلي يا راسي مالي مرحبا بك يا سمو والي إشمخي هشمخي والقدر عالي يومي نادر انتي قمره معتليه صايف معتليه والغنج والملح كله والتلالي والملامح يا ما شاء الله يوسفيه فارقه بالزين يا بنت الرجالي زاهيه فالحسنيه مستوية يا يعني نحيل العود الخيالي خصرك الزملوك فوق مرتويه ما تركتي للعوادق اي مجالي يغتوى قبود العوادل منكويه في فرح من هو على لم عالي كاسب الكل غالي الكل غالي شرفوا يا اهل السمو والمقدريه مرحبا يا ضيوفك الساب المعالي نادر الزيزومي في الوفه العصيه سيف مجرب بساحة النزال النزالي قد ما الاعدام ايهاب المليه لحزم المضهود شيان الثقالي فزعته تسوي لها دولة الختام يلا عسى رب الجلال بارك فرحة هو أيامهنيا والختام يلا هي رب الجلال بارك فرحة هو أيامهنيا بارك فرحة هو أيامهنيا